és még sok mindennel is foglalkoztam, egyebek közt spirituális dolgokkal is mára viszont a PPH tanulói csapat szervezése a fő tevékenységünk Durán élünk a feleségemmel, aki itt áll mellettem és van egy lányunk, aki 13 éves, lassan már 14 a PPH-t azért kezdtem el mert volt bennem egy ilyen magam által sem felismert szándék, hogy tanulni és segíteni másokon egyszerre és még ebből is élni, ami ugye nem utolsó, abból a szempontból. Kerestük, kerestük a helyet, de nagyon nem találtuk. Amikor meg a keresést, akkor találtam a lehetőség egy Facebookos hirdetés formájában, és már 7 éve itt vagyunk a PPH-nál. Életünk legjobb döntése volt, ugye ezt tudom mondani erre. A Nyílt Akadémia ember jobbító képzései által minden helyzet, élethelyzetemet jobban tudom kezelni a magunk által szervezett tanulók ugye hozzánk fordulnak és így gyorsabb is a tapasztalásoknak a nyoma azt lehet mondani hogy még mélyebben is hat ránk minden, mert sokkal több helyzetet kell megoldani mint eddig életünkbe. és ráadásul nem is lehet belőle kiszabadulni ami ennek kellemes érzés mert meg kell oldani dolgokat sose hittem volna hogy egy ilyen ö, módszer által fogunk majd ekkorát fejlődni hát imi jött a, igazából a civil foglalkozásom én kereskedelmiit végeztem. Bár a már én is a PPH-val foglalkozom, főfoglalkozásban. Párom elmondta, a házasságban élünk. Van egy kislányunk, Gyulán lakunk. Én amikor rátaláltam a Nyílt Akadémiára, igazából a párom talált először rá. Mi nagyon sok fele voltunk, és én úgy mondom, hogy kereső voltam, mert mert én egy boldog életet, boldog életre vágytam, szerettem volna valóban azt az életet élni, ami szerintem nagyon sok ember, amikor elkezdi az életet, kikerül az iskolából, dolgozik, akkor szerintem mindenkinek megvan az, hogy, hogy, hogy boldogan szeretnék élni, szeretetben, jó ember szeretnék lenni, és nekem, tehát mint ahogy mondtam is, hogy párommal nagyon sok képzésen voltunk, és azért ö, mentünk mindig ilyen képzésekre, mert ö, szerettünk volna valóban ö, tudás szerezni, mert ö, rájöttünk, hogy ö, nagyon sok jó mindent nem tudunk jól működtetni az életünkben. és ö, Egyik ilyen érzékeny pont volt a párkapcsolat. Igen, igen, és ö, aztán hogy elkezdett ö, tanulni a párom, Nekem is lehetőségem volt vele hallgatni, nem csak az első részekben, a második részekben. És azt mondtam, hogy igen, az az a hely, ahol én szeretnék tanulni, fejlődni. És mint a párom elmondta, ez már hetedik éve, hogy így van, ez életünk végéig így lesz. <gül> Megtaláltuk azt a helyet, ahol egy boldog, szabad életet tudunk élni és a mestert is hozzá és a mestert hát a legfontosabb és a leglényegesebb a Szedlacsik Miklós Személyében találtam meg azt a hiteles embert aki valóban amit tanít ő úgy él és szerintem ennél fontosabb dolog nincs A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs és boldogság speciálista a szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Előadunk egy olyan vezető, akinek a tudása, képességei, tapasztalatai olyan páratlan kombinációban léteznek, ami egyedülállóvá teszi a bolygónkon. Szedlacsik Miklós több mint 30 éve foglalkozik emberekkel és van saját szervezésű csapata. Rengeteg tapasztalatot szerzett az emberekkel való bánásmódban. Jelenleg Magyarország egyik legnagyobb független spirituális szervezetének a vezetője. Kötelességtudó és felelősségteljes tanító. Ebben példát is mutat a számunkra. Szedlacsik Miklós úgy lett neves magyar tanító, kiváló előadó, illetve motiváló, hogy állatlag emberként hatalmas kitartással és lelkesedéssel érte el az eredményeit. Szerezte meg egyedülálló tapasztalatait és tudását. Az élet vezette mostani útjára. 90-es évektől nyitott a spirituálitás felé. Nem igazán jellemző, hogy ilyen óriási tapasztalattal rendelkező üzletember az egyének és a társadalom szellemi felemelkedésére tegye az életét. És egyre több és több energiát tegyen a mások boldogulásába. Én ezt figyeltem meg. A vezetőnk az egyetlen személy a Földön, aki az emberek javára egy kalap alá tudta hozni az anyagot és a szellemiséget. Ő az, aki a minden napokban használható tudást elén a legtöbb információ átadására képes ma a bolygónkon. A PPH több mint 10 éve jól működő közösség. Szedlacsik Miklós nem egy olyan tanító, aki úgy akar az embereken segíteni, hogy az élete közben romokban hever. Csak olyan dolgot tanít, amit használ is. 84 óta Budapesten élet családjával, feleségével Mariannal kiegyensúlyozott boldog családi élete van. Két fiú gyermeket neveltek fel.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 Neki van a legrészletesebb információja a bolygó szinten legkésőbb 2035-re létrejövő elnyomásmentes aranykorról. Küldetése az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Szeretném megkérni vezetőnket, Szajlacsik Miklós Mestárkócs, hogy jöjjön és tartsa meg a mai képzést. nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit nagy örömömre szolgál hogy ismét együtt lehetünk mennyire vagytok elégedettek a jelenlegi világgal? szerintetek az emberek? mit tesznek azért hogy legyen egy jobb világunk? az egyén azt gondolja hogy ő saját maga szintjén nem lehet azért tenni hogy jobb világ legyen tudod hogy hogy lehet tenni azért hogy jobb világ legyen? hogyha mindenki tenni, tenne azért hogy sokkal tudatosabban éljen akkor egy sokkal jobb világunk lenne és annyival lenne jobb világunk amennyivel az emberek tudatosan élnék az életüket tehát amennyire tudatosan élnék az életüket, most ha megnézed milyen életet élnek az emberek akkor azt látod hogy valamilyen szinten a legtöbb ember mondhatjuk azt hogy a szülei életét éli tehát mondjuk ha a szülei alkalmazottak voltak akkor ő is alkalmazott, ha a szülei vállalkozók voltak akkor ő is alkalmazott, vagy ő is vállalkozó. de valamilyen szinten még hasonló is tehát hány olyat láttál hogy mit tudom én a szüle, egyik szüleje mondjuk tanár volt ezért ő is tanár lett csak most mondtam valamit vagy ügyvéd volt, ő is ügyvéd lett vagy orvos volt, ő is orvos lett vagy mit tudom én, valamilyen szakmát végzett és akkor ő is azt a szakmát végezte vagy ha nem is pont valami olyasmit de valamennyire hasonlatos tehát az emberek hát nézd meg évszázadokon évezredeken keresztül, a, igaz? A évszázadokon évezredeken keresztül az emberek úgy éltek hogy hogy az anya követte vagyis a gyerek az követte az anyának a szokásait, az, a, a fiú az követte az apának a szokásait tehát az azt, azt jelenti ezeket a szokásokat hogy elsősorban ugye a fő dolog amit az életünkben csinálunk az a tevékenységünk ha megnézed azzal foglalkozol a legtöbbet ami a hogy nyilván most nem nyugdíjas korról beszélek hanem arról az időszakról amikor az ember aktív tehát aktív időszakunkban a foglalkozásunkkal foglalkozunk a legtöbbet sok mindennel foglalkozunk, de mégis időben ha megnézed, mit ami 40 órát ugye annyi egy munkahét durván, nem foglalkozol semmivel, csak a foglalkozásoddal, nem? és ha még hozzáteszed azt hogy utaznod is kell a legtöbb embernek ugye a munkahelyére, oda-vissza az is időt vesz igénybe tehát gyakorlatilag semmivel nem foglalkozol annyit mint a saját foglalkozásoddal és ha ezt megnézed az embereknek a foglalkozását ugye régen például valakinek a szülei mezőgazdasággal foglalkoztak meg mondjuk állattenyésztéssel is akkor a gyerek is mezőgazdasággal foglalkozott meg állattenyésztéssel is nyilván ez mivel több száz éven keresztül több ezer éven keresztül így működött nyilván ez genetikailag ugye bekerült az ember működésébe ami azt jelenti hogy gyakorlatilag valamilyen szinten beléd vagy kódol, beléd van az kódolva hogy azt kell csinálni amit a szüleid, de ez nem csak arra vonatkozik hogy foglalkozás hogy ha megnézed mitől mi nagyon sok férfinak italozott az apja ezért italozik ő is, nem? nagyon sok embernek dohányzott a szüleje, ezért dohányzik ő is, nagyon sok embernek veszekedős volt a szüleje, ezért veszekedős ő is, nem? tehát ha megnézed nagyon sok ember gyakorlatilag ha jobban belenézne az életében hát lehet hogy azt mondanánk hogy nagyon nagyon hasonlatos az élete a szüleihez, na most itt van egy óriási gubanc kapcsolatban Az, hogy a világ változott és ha valaki úgy akar élni mint a szülei akkor hát lehet hogy nem fogja úgy élni az életét ahogy szeretné, mármint úgy értve hogy olyan boldogan nem, boldogan nem fogja élni az életét mint ahogy szeretné, mit csinálnak ugye az emberek? volt egy ilyen váltás ami azt jelenti hogy megszűnt a mezőgazdaság, megszűnt az állattenyésztés kis üzemben tehát az azt jelenti hogy magájelleggel tehát ugye magájelleggel ebből már kevesen élnek tehát azt mondja most valaki hó hát én nem azt csinálom mert a szüleim azok mezőgazdászok voltak vagy állattenyésztéssel foglalkoztak, én meg már nem mert én följöttem a városba és a városban mit tudom én mondjuk egy cégnél valamilyen foglalkozással dolgozok tehát akkor az nem úgy van ahogy most a Miklós mondja, de akkor megkérdezném, jó rendben vajon hány ismerősöd csinálta ugyanezt? akkor te például nem teljesen azt a mintát követed amit a szülőt követett hanem azt a mintát követed amit az emberek követtek mondjuk abban a faluban, hogy szépen följöttek a városba és elhelyezkedtek alkalmazottként tehát ami azt jelenti hogy nem sok sütnivaló kellett ahhoz hogy valaki ugyanazt csinálja mint a szülei vagy ugyanazt csinálja mint a többi de akkor mire való az eszünk? Hm? hát nem arra lenne való az eszünk hogy olyan dolgot csináljunk ami egyedi, nem? miért mondom ezt? mert én olyan dolgot csinálok 87 óta amit az emberek nagyon kis százaléka érted? és ez nem egy dolog tehát nem 87 óta ugyanazzal a dologgal foglalkozok hanem elkezdtem 87-ben egy dolgot amit nagyon kevesen csináltak utána 91-től megint egy új dolgot amit nagyon kevesen csináltak az egész országhoz képest tehát a lélekszámhoz képest akkor utána megint elkezdtem ezt mondjuk 2001-ben olyat amit nagyon kevesen csináltak akkor megint elkezdtem akkor 95-ben olyat amit megint csak kevesen csináltak majd elkezdtem 2010-ben megint olyat, amit nagyon kevesen csináltak, pontosabban 2000-ben, amit elkezdtem az senki. Én kezdtem el elsőként, aztán ugye egyre többen, na mindegy, de nem is ez a lényeg. Tehát, hanem az a lényeg, hogy miért kell neked mások életét élni? Miért nem éled a sajátodét? miért kell neked vagy a szüleid életet élni vagy pedig mit tudom a barátaid életét, tehát nagyon hasonlatos az életed a barátaidhoz vagy nagyon hasonlatos azok akik ugyanúgy följöttek egy faluból egy városba mint ahogy te is De miért kell olyan életet élni és ha megnézed az az élet az lehet hogy működött több száz éven keresztül akár több ezer éven keresztül, érted? de ha most megnézed hogy milyen élet van ha azt az életet éled amit a többség éli akkor bazi nagy bajba leszel nagyon rövid időn belül érted? tehát ha te Bárhol, bármilyen foglalkozásban vagy, vagy hagyományos üzletet csinálsz, ilyen, a hagyományos üzlet az valamilyen vállalkozás, akkor te a jövőben bajba leszel. Méghozzá nem távoli jövőben leszel bajba, hanem a közeljövőbe. De akkor is bajba leszel, ha például nyugdíjból élsz nem tudom, tudod-e, hogy például az építő árak, csak most mondtam egy példát, január óta 20%-kal emelkedtek. Nem tavaly január óta, idén január óta. És bevalottam van 8,5%-os infláció. Mikor egy nem kis területre ható iparágban volt 20%-os áremelés kettő hónap alatt a tavalyi évben az építő árak legalább 40%-kal emelkedtek tavaly, 12 hónap alatt, most 2 hónap alatt 20%-kal de ha megnézed az árak alakulását bármilyen területen nem tudom látsz -e csökkenést tegnap beszélgettünk egy kanadai állampolgárral, egy kanadai magyarral ő éppen hallgatja az élő előadást és és ugye nem is én beszélgettem, én csak hallgattam, hallottam a beszélgetést mert a nejem beszélt az illetővel és úgy beszéltek a jelenlegi helyzetről hát hogy mi újság van itt ezen a környéken, ugye hát azt ugye, tudja, azt ugye tudja hogy háború van itt a szomszédunkban, hála Istennek azért nem annyira közel de lényeg az hogy háború van és hát ugye mesét róla a nejem hogy ez mennyire hat ki ránk csak tudod mi az érdekes? hogy ránk hatással van tehát most erre lehet hivatkozni hogy miért van áremelés meg pénzromlás meg stb csak tudod mi a baj? hogy ugyanez van Kanadában is hoppá ami Ukrajnától hány ezer kilométer van? a föld túloldalán, érted? szó szerint és ugyanez van ugyanilyen pénzromlás, ugyanilyen áremelkedések stb. stb. érted? Kanadában és Kanadának mi köze Ukrajnához? mert nekünk mondhatjuk hogy az a közünk hogy határos ország Hát Ukrajna szállít, vagy én nyersanyagokat, vagy Oroszország szállít nyersanyagokat Kanadának? Nem hiszem. Érted? És akkor miért van ott hasonló, hasonló helyzet? Hm? Jó kérdés, nem? Ja, lehet arra, arra mondani, hogy hát nem volt a kamion strike tudod, kamionosok sztrájkja, ez <gül> ezzel lázadása ráfogni bármit, bármire lehet, nem? na most tisztában kellene már azzal lenni hogy minden arról szól hogy a bolygó, lakossága óriási mértékben lecsökkenjen minden erről szól három éve kettő, több, ez a harmadik éve, érted? már előtte is erről szólt, csak nem nyíltan most már nyíltan, ha nem hiszed néz utána nyíltan erről szól, hogy a bolygó lakosságát le kell csökkenteni ez egy száz éves terv oké? ha nem hiszed járj utána, utána tudsz nézni, mit tudom én hogy hívják azt az ürgét, aki ezt az elméletet kidolgozta vagy száz évvel ezelőtt jó? hogy hívják? kalergi? kalergi? jó, oké okay. szóval itt egy kérdés van hogy te a jövőben életben maradsz vagy sem? ez a kérdés hogy sikerül-e elérni nálad hogy önként meghaj. nem vicc, ez komoly, önként, hát mi az önkéntes meghalás? az hogy olyan állapotba kerülsz magadtól hogy azt mondod hogy bárcsak már meghalnék érted? hallottál már ilyet emberektől? ne tántán, -tán, hogy azt mondta hogy bárcsak már nem élnék Igen. én nem is tudom hány embertől hallottam már ilyet életemben, rengetektől Igen. és azok so szerinted sokáig maradtak életben? Nem. Biztos, hogy nem. biztos hogy nem így van, na ezt akarják elérni, érted? hogy az emberek oda jussanak hogy azt mondják hogy bárcsak meghalnék Érted? Te nem kell ehhez, mit tudom én, gyilkosságokat elkövetniük, nehogy azt El lehet azt szépen úgy érni, hogy az emberek úgy érezzék magukat, hogy reménytelen a jövő. Érted? Mondom, itt egy dolog van, egy kérdés van, hogy te a jövőben életbe maradsz, vagy nem? Mi ez a jövő? Nem 50 év múlváról van szó, hanem mondjuk 2026, 6 éven belül. Nem, az hány éven? 4 éven belül, bocsánat. Érted? 4 éven belül. Életben maradsz, vagy nem? Itt erről szól a történet. Hogy lehet? erről beszéltem valamelyik nap, lehet hogy az előző, előző díjmentes előadásban volt, hogy lehet ezt elérni? el kell az emberektől venni azt ami a legfontosabb számukra és mi az emberek számára a legfontosabb? na hataljam a pénz, a money, így van, a lóvé, így van, értitek? és hogy lehet elvenni? hát ennek a legjobb módja inflátatni kell a pénzt érted? minél jobban inflátatják a pénzt annál kisebb a vásárlóértéke és neked ugyanannyi pénzért sokkal kevesebbet adnak majd egyszer csak azt látod hogy már alig tudsz azért, ugyanazért a pénzért venni valamit mint éppen valaki írta hogy még pár évvel el, ezelőtt 15 ezer még tele tudta rakni a bevásárlókocsit érted? a ö, élelmiszerrel egy most meg el tudja vinni egy szatyorban a 15 ezer forintnyi dolgot és eltett pár év na hát és a jövedelmed emelkedett olyan mértékben hát van akinek igen, jó, hát van akinek igen, de a többségnek például a nyugdíjásoknek emelkedett annyival a nyugdíjuk hát körülbelül az az a mérce, mondjuk a nyugdíj emelés mértéke körülbelül az a jövedelem emelkedés mértéke körülbelül ugye az egál, körülbelül ugyan százalékosan természetesen körülbelül ugyannyi százalék és akkor mi lesz veled? mi lesz veled hogyha a pénzed vásárló értéke az töredéke lesz? Hm? de nem ez lesz a fő problémám hanem az lesz a fő probléma hogy elérik hogy rossz állapotba kerülj, érted? és az az ember aki lesüllyed a depresszió szintjére, tehát a depresszió az egy ilyen magába fordult ember aki teljesen magába van fordulva a depresszió szintjén az embernek a gondolataiban olyanok fogalmazódnak meg hogy semmi értelme az életemnek meg kellene halni érted? és ha elérik azt hogy, ezt, hogy oda jussanak az emberek akkor szépen maguktól meghalnak, érted? tehát az, nem tudom tudod-e hogy a betegségeket azt a saját gondolataink idézik elő, ezt úgy hívják hogy pszichoszomatikus betegség a tudomány mai állása szerint a betegségek 85%-a az pszichoszomatikus eredetű, na most valójában a betegségek 100%-a pszichoszomatikus eredetű, tehát minden betegséget a gondolataink idéz elő tehát amikor az ember meg akar halni akkor előidéz olyan betegségeket ami ő számára halálos lesz világos ez? tehát mikor valaki azt mondja hogy de én még nem akarok meghalni akkor tudod mi lesz? csak annyi lesz hogy hosszasabban fog szenvedni ennyi lesz a különbség most ez nem elkeserítés csak hogy lássátok a valóságot mert ha nem látod a valóságot akkor nem tudsz egy jobbra felkészülni mert te azt hiszed hogy maga, magától a dolgok megjavulnak magától a dolgok soha nem javultak meg ha elromlott otthon bármilyen műszaki dolgot hányszor javult az meg magától? soha egyik se. ha az autód elromlik meg szokott javulni magától? tehát semmi nem javul meg magától, főleg képzeld el ha mit tudom, tudnád hogy rossz az autód és még tovább rontanád azzal hogy jársz vele, érted? akkor biztos lehetnél benne hogy még rosszabb lesz az autód, na ugyanez az életünk az emberek most így élik az életüket, úgy élik hogy van egy rossz élet és használják ugyanúgy tovább ahogy eddig, nem tesznek érte a javításért semmit semmit és attól miért lenne jobb? azért mert ugyanúgy élik az életüket? hát gondold végig, van egy hibás autod és ugyanúgy közlekedsz vele akkor rosszabb lesz szikrát sem fog javulni érted? csak rosszabb lesz ugyanilyen pont ugyanilyen az élet ha az életed rosszabb és nem teszel azért hogy jobb legyen tehát nem javítod meg az életedet akkor ha ugyanezt azt teszed mint akkor amikor jó volt az életed akkor nagy bajba fogsz kerülni tehát magyarul még nagyobb problémája lesz az életednek érted? ez egy természeti törvény hogy valami megjavuljon azért tennünk kell, tehát nem elég hogy ugyanazt csináljuk mint eddig, érted? na most hogyha például elromlik az autód akkor mit csinálsz? hát szakemberhez fordulsz ha nem értesz hozzá, nem? lehet azt is csinálni hogy fogod és azt mondod hogy na akkor elmegyek autószerelő tanfolyamra hogy meg tudjam szerelni az autót, csak ugye azzal az a baj hogy kicsit hosszadalmas az ügy, <gül> lehet hogy eljutsz oda hogy majd megszereld az autod pár év múlva, érted? de egy kicsit hosszadalmas lesz tehát ezért mit csinálsz? mit csinál a legtöbb ember? szakemberhez fordul, egy olyan szakemberhez aki megjavítja az autóját na akkor nézzük hogy az életünkkel mi a helyzet ugyanez, ha az életed nem Ke, tehát az életet kezd elromlani bármilyen területen, milyen területek vannak nézzük már meg, jó? van itt 10 életterület, ha ez a tíz életterületen azt látod hogy romlás bármelyiken romlás van nem kellene javítani tehát hál' Istennek sok olyan ember úgy gondolja hogy dehogy nem nem kellene a szakemberhez fordulni? hál' Istennek sokan azt gondolják hogy dehogy nem de ha például elromlik az autód mit szoktál csinálni? lehet hogy te nem csinálod én biztos hogy csinálom pedig a szakmám, alapszakmám de olyan dolog van akkor inkább nem csinálom tehát nem ér nekem annyit az idő és de megkeresem árértékbe a a környezetemben a legjobb szakembert, érted? árértékben, az azt jelenti hogy jó is legyen meg az ára is jó legyen oké? Okay? tehát jó szakember is legyen meg az ára is jó, jó legyen természetesen na most nem valószínű hogy az életünkkel kapcsolatban is ugyanezt kellene csinálni? tehát lehet autót szerelni úgy hogy tízszer annyiért szereli az egyik mint a másik, érted? és semmivel nem lesz jobb az az autó attól hogy tízszer drágábban szereli ugyanúgy az életünkkel is lehet olyan szakemberhez fordulni ami tízszer annyit kér de hát az területén még olyan is előfordul hogy százszor annyit kérnek vagy ezerszer annyit kérnek, érted? mert az életedről van szó az, élet az életed az fontosabb, mint az autód, legalábbis a legtöbb ember számára az élete az fontosabb, mint az autója és ezáltal ugye simán lehet azt mondani, hogy akkor én nem tízszer, nem százszor, nem ezerszer annyit kérek, mint más tehát de hát nem ott is abban kellene gondolkozni, hogy árértékben kik nyújtanak a legtöbbet vagy ki az a szakember aki a legtöbbet nyújt? és ugyanígy tehát az életünkben is, itt van egy iskolánk, egy olyan iskola ahol arra adunk megoldást hogy ezekkel mind tudjál bánni, van ennek egy oka hogy miért kapod ezt mert nekem van egy olyan képességem hogy rajtam keresztül a fentiek üzennek és azt üzenték hogy lejárt az időnk és örüljünk hogy még élünk az időnk lejárt az emberiség ideje lejárt 2012. december 22-vel szó szerint és örüljünk hogy létezünk itt a Földön és azt üzenik hogy még egy van egy utolsó határidő 2035 addigra aranykornak kell lenni a bolygón aranykornak kell lenni a bolygón és gyakorlatilag minden áron aranykornak kell lenni érted? ez azt jelenti hogy akármilyen létszámmal aranykornak kell lenni de nyilván nem pár ezer főről van szó vagy pár tízezer főről hanem ennél sokkal de sokkal nagyobb most, aki betudhatna jutni az aranykorba, mint ember, ha tanulna, ha tanulna, tehát nem jelen pillanatban, tehát ha tanulna, és ezáltal, hogy ha tanulna, bejuthatna az aranykorba, az a bolygó 70%-a. 70%. 70 ha tanulna, de az macerás, az embereknek van egy komfortzónája, és, és már nem fér bele az a legtöbb emberné jelen pillanatban, hogy plusz energiát fordítson olyan dolgokra, ami azt eredményezi, hogy neki jobban menjen az életben a dolga. Bármilyen területen. Tehát magyarul nagyon sok ember azt gondolja, hogy ő semmilyen energiát nem kíván arra ráfordítani hogy neki jobban menjenek az életben a dolgai lehet hogy például egy olyan kreatív emberről van szó aki anyagi szempontból a jéghátán is megél aki azt mondja hogy semmi gond Itt volt a covid kérdés én azban az időszakban is megéltem mondja az illető mert kihasználtam a lehetőségeket és nem érdekel hogy milyen világ lesz én akkor is kihasználom a lehetőségeket csak mondanám hogy attól te kevés vagy miért? mert 2035-re neked nem lesz annyi tudásod hogy bejuthass az aranykorba pont ennyi miért? mert az aranykorhoz az kell hogy önzetlen legyél hány önzetlen vállalkozóval találkoztatok már életetekben? Hm? szóval képesé kell válni arra hogy szeretetben, békében, boldogságban együtt működjön az ember másokkal és ha az ember ezt nem csinálja, más csinál helyette attól nem fog bekerülni az aranykorba, attól hogy ő azt gondolja hogy a hátán is megél ugye mivel foglalkozunk? azzal foglalkozunk hogy rendszeres tudást nyújtunk az embereknek szerdán és vasárnap van élőképzés az élő képzések felkerülnek az internetre, a weboldalunkra ahol nézhető felvételről a képzés tovább, de nem csak nézhető hanem hallgatható is az élő adások is nézhetők és külön hallgathatók is, a nézés az tévén történik tehát videó formájában, a hallgatás pedig rádió formájában hát nyilván nem úgy nézed hogy rádió hallgatod videó nézed hanem a videónak van külön hangja is természetesen, de van természetesen lehetőség külön sokkal kisebb internet igénybevétele mellett hogy az ember rádión hallgassa az előadást, most is megy ugye az élőadás rádión is külön, külön a videótól és ugyanez az élőadások azok felkerülnek videóra is meg hangfelvételre is ami annyit jelent hogy nézheted bármikor tovább videón még egyszer vagy akár többször vagy hallgathatod rádión akárhányszor, a rádiót érdemes is letölteni miért? mert az kis, kis helyigénnyel bír tehát sokkal kisebb helyigénnyel egy, egy bír tehát az azt jelenti hogy egy havi rádióadás ami körülbelül 30 óra az nincs annyi mint egy videó oldás terjedelemben tehát terjedelemben, internet és tárolókapacitás igényvételben tehát lényeg az hogy miért mondom ezt? mert én úgy gondolom hogyha az ember fejlődni akarna akkor ahhoz kevés a mondjuk a heti 6 óra és az ember csinál sok mindent és közben lehet hallgatni az előadást oké? Okay? hogy az ember folyamatosan tudja magát szinten tartani de miért kellene ez? mi az hogy aranykor? tehát az aranykor egy átmeneti korszak az aranykor ez egy olyan korszak ahol nincs elnyomás nincsenek elnyomók, el, azért van elnyomás mert vannak elnyomók, akkor nincs elnyomás ha nincsenek elnyomók, értjük ezt? tehát az azt jelenti hogy ezért csak azok kerülhetnek be akik már megtanulják addigra hogy ne nyomjanak el másokat ma jelenleg a bolygó elvileg 80%-a gyakorlatban több mint 90%-a valamilyen szinten rendszeresen elnyomoskodik elnyomoskodik a bolygó nagy része pedig a legtöbb ember az nem elnyomó minden ötödik ember a bolygón elnyomó ők eleve ki vannak csukva az aranykorból de az elnyomók hatnak a nem elnyomókra és a nem elnyomók úgy működök, működnek hogy egyszerűen továbbadják az elnyomást náluknál gyengébbeknek oké? Okay? na most ezáltal és gondold végig tehát náluknál gyengébbeknek ha tehát hat az elnyomás akkor te gyenge vagy világos voltam? Nem kellene erősödnöd? Hm? És fogsz tudni egy magad? Hm? Tudni, nem? Tehát azok az emberek, akik nem tanulják meg azt, hogy, hogy hogyan kezelik az elnyomást, azok hol van? menjünk oda, ide visszajövünk azok nem kerülnek be az aranykorba, érted? miért? mert hiába a szociális emberek továbbadják az elnyomást hány olyan ember, emberrel találkoztál az elmúlt két évben hogy ez a covid mizéri ami volt ez mondjuk agresszívvá tette tehát hogy az illető agresszívabb lett mint volt hány ilyennel találkoztál? ami azt jelenti hogy kapta a covid elnyomást és Továbbadta neked. Vagy adta volna, ha nem jó. Ha jó kezelted, akkor adta volna. Érted? Na most ugyanez. Hány ember most emiatt a háború miatt, hát mondjuk nem túl jó állapotba került hogy finoman fejezem ki mondom és szerinted a következő időszakban vagy már hány olyan emberrel fogsz vagy találkoztál már akik emiatt ugye nem úgy ö, olyan hangulatban viszonyultak hozzád mint esetleg előtted, előtte, előtte tehát mert felidegesítette őket ez a háború és akkor az idegességét rajtad akarja levezetni hm? találkoztál ilyenekkel? na most akkor gondold végig hogy ez az amikor kap az ember egy elnyomást nem tudja kezelni és akkor felidegesíti magát azon a dolgon de az se jobb hogyha bánatos leszel azon a dolgon, az se jobb és ezt szépen a közeli hozzátartozókon vagy akik éppen kéznél vannak azok meg továbbadod például, jó szegény menekültek, jó Isten is hazamész így és otthon ugye lesz csinálod, érted? hát szerinted nem fogsz hatni arra akivel szembe ezt csinálod? hát hogy pozitívan nem fogsz hatni az biztos, az százalék. csak negatívan tehát hogyha rád hat, rád hatott a két év ami eddig volt érted? akkor tuti hogy te hatottál a környezetedben lévő emberekre negatívan, magyarul tovább passzoltad azt az elnyomást amit megéltél, miért? mert nem tudtad kezelni, érted? most itt van ez a háború, nehogy azt higgyétek, én azt hittem ez 10 nap alatt lezajlik, hát persze a ha ők valóban azt akarták volna hogy elfoglalni azokat a területeket amit akarnak elfoglalni akkor ez lement volna tíz nap alatt mert egyszerűen azt mondták volna hogy na akkor hozzuk az elitet meg hozzuk a technikát és pár nap alatt gyakorlatilag lezongorozzák az egészet és akkor most valamilyen oknál fogva mint a rétes tészta olyan lett az az egész, nem? nyújtják, így, így, így van. Az egészet húzzák, halogatják, mit tudom én, van egy 60 kilométeres konvoj, akkor az tényleg van, csak úgy mondom, az csak ott áll, érted? És nem mennek. És akkor kitalálnak mindenféle dolgot, hogy miért áll ott a konvoj, mert nincs üzemanyag, meg ilyen baromságot. Az oroszoknak nincs üzemanyagunkat. Hát ez valaki elhiszi, hogy az oroszoknak nincs üzemanyagukat. Hát ez meg nincs utánpótlás, ilyenségeket elhisznek az emberek, érted? Igen. és találgattak hogy miért ott a 60 kilométeres oszlop, érted? menetoszlop, katonai menet, orosz menetoszlop, ami gondold végig mennyi katona lehet abban? iszonyusok, meg mennyi technika lehet abban? iszonyusok és, és akkor ott áll és, és Miért? tehát ez időhúzás, miért húzzák az időt? miért húzzák az időt? Valami okra, valami. persze, majd utólag kiderül <gül> hogy mi az ott? hát nyilván most figyeld hogy csak egy teóriát mondanék, jó? aztán végig gondolod hogy ez a teória mennyire működik vagy nem honnan tudod hogy nem egyeztettek mielőtt a háború elkezdődött mondjuk a a putyin meg a biden kormány meg a nem azt mondom hogy a biden az ilyen ö, szenilis hanem a kormánya tudod hanem a kormánya tehát ő csak egy ilyen bábott az amerikai kormány élén de az a, a korma, a amerikai kormány meg esetleg az EU vezetés vagy belevonva természetesen az angol vezetést is mint világhatalmat, honnan tudod hogy nem egyeztették azt hogy akkor csináljunk egy kis háborút érted? és, és mert hát a covid-dal már sokáig nem lehet ebbe vacakolni valami nagyobb durranást kéne csinálni, a, a, a bomba az durran tudod a covid az nem durran, de ez ennek már hangja is van tudod, ez nem csak ilyen lappangó dolog és hanem tudod hogy ez nem, nem megtervezett ez az egész nem a Putyin által hanem közösen, érted? azért hogy ez legyen a következő olyan dolog ami, ami azt idézi elő hogy az embereknek még rosszabb hangulata legyen, a gazdaság még szarabb állapotba kerüljön, a kereskedelemnek még rosszabb legyen, érted? ezáltal az emberek mivel ugye pénzmániások akkor a pénzük értéke is lecsökken, honnan tudod hogy nem ez van? Igen, mert nem hm. lehetett már semmit sem mert ha itt a háborúról szólna meg a területfoglalásról szólna a dolog akkor ez lezajlott volna tíz nap alatt és, és ez nem az ukránoktól függött hogy nem zajlott le tíz nap alatt ha valaki azt hiszi hogy az ukránoktól függött akkor óriási tévedésben él ez az oroszoktól függött hogy nem zajlott le tíz nap alatt hát figyeld januárban volt egy kazak felkelés kazasztán megnéztem az egész Európának a fele tehát ugye Európában benne vannak a tengerek is meg egyéb de ott a szárazföld gyakorlatilag kazasztán és és területilag akkora mint a fél Európa és egy hét alatt rendet raktak az orosz elit, az orosz elit nem a, a 70-es évek technikájával Igen. hanem a modern technikával, egy hét alatt rendbe raktak úgyhogy behívták őket tehát ezért azt gondoltam volna hogy hát akkor itt mondjuk legyen tíz nap de nem így van hanem nyújtják a tésztát, érted? nyújtják, miért? hát gondold végig honnan tudod hogy ez esetleg nem megbeszéltek ezek oda-vissza szankciók, érted? előre, honnan tudod? Hm? Jó, ja, mert a média nem ezt mondja hát a média úgy hazudik ahogy akar ha bármilyen ember úgy hazudik ahogy akar nem? és a médiát kikírják? emberek nem? kik csinálják? emberek, mivel az emberek úgy hazudnak ahogy akarnak át a média is úgy hazudik ahogy akar, nem? tehát mondom gondold végig és ugye mire megy ki a játék? hát most már azt látni hogy arra megy ki hogy tényleg tönkretegyék gazdaságilag az embereket nem Amerikát, mindenkit, hát itt mindenkit, hát az egész világot tehát itt de hát itt nem, nem Putyinról szól a történet, meg nem mit tudom én Biderről szól a történet, meg, meg ilyenekről, hanem, hanem a háttérhatalomról amely, amely 13 család, amelyben olyan családok vannak hogy például a Romanovok azok Oroszország, az Oroszország, akkor a Rothschildok az Európa, oroszok nélkül akkor ugye például észak-amerika vagy amerika az meg rockefeller érted? rockefeller és akkor így mehetnénk tovább a 13 család hogy melyik részt ö, tudja magának, a, az angolok azok a Windsorok, jó? tehát az angol biradalom india stb. az a Windsor család, Ausztrália az a Windsor család, oké? Okay? és és itt erről szól a történet hogy ezek találtak ki olyan dolgot közösen, érted? hogy akkor hogyan érjük el azt hogy az embereknek a hangulata az lemenjen olyan szintre hogy feladják az életüket valamelyik nap kinézek az ablakon, gyönyörű szép kék ég lett volna tényleg, és látom a chemtrail csíkokat, de rengeteg uh -huh. ami azt jelenti hogy lent direkt megnéztem 10 km órás szél volt tehát lent, ezt mutatta az időjárás jelentés, a per pillanat időjárás jelentés hogy 10 km-es szél van Buda Budapesten és gondold végig hogyha itt 10 km van akkor ott fönn mennyi? sokszorosa, persze így van, ami azt jelenti hogy ugye mi a kentrél, de várják, akkor menjünk, van, húzzák a repülők a kondens csíkot, tudod? Minden. és ha szél van a kondens csík így, Minden. tehát ahogy megy a repülő úgy fújja el a kondensíkot. de ha tök hél van fönn akkor is a kondens viszonylag rövid idő alatt szétoszlik, érted? és nem olyan hogy a, a negyed égboltot egy csík beteríti, érted? na most felnézek az égre és mutatom a páromnak és figyeld már a kentrélt, a, a kondes de mindjárt mondom mi a kentrélt a kondes figyeld már hogy hogy mit tudom a negyed eget egy Konderssík beteríti, érted? egy <gül> hát hanem ilyen életben nem volt, ugye ezt tudjuk, hogy ilyenek vannak és végig hosszan, tudod, átível az egész égbolton és nem egy volt, hanem vagy három-négy ilyen széles és a szép kékeget tök elhomályosította na most állítólag ezt azért csinálják olyan repülőkkel ez ilyen alumínium ö, valami vegyület van belekeverve és azt szórják kifele, repülők Azért, hogy csökkentsék a, ez az indok, hogy csökkentsék a napsugázást. Ja. És hogy a, a felmelegedést, a globális felmelegedést csökkentsék. Na most én, ugye is nyilván erre mi a legjobb? Hát valami csillogó vackot be lesz főszorni, érted? ami visszaveri a. ezt valami barom kitalálta de hát ugye azt tudni kell hogy az alumínium az kifejezetten a szervezetre mérgező és az alumíniumnak minden vegyülete mérgező a szervezetre ezért szüntették meg az alumínium edények meg kanalak, villák gyártását mert kiderült hogy bármilyen alumínium vegyület vagy ötvözet teljesen mindegy az ártalmas az ember szervezetre, rákkeltő Kettő. na most hát gondold, gondold végig hogy, hogy hogy olyan repülőgépek mennek amik ezt szórják, érted? nemzetközi egyezményeket kellett ehhez aláírni hogy szórhassanak gépek ilyeneket hogy áthalathassanak az országon, érted? minden további nélkül hogy ilyeneket szórhassanak, ez, ez titkos nemzetközi egyezményeket írtak alá, vagyis legalábbis lehet hogy a maga nemzetközi egyezmény az nem volt titkos csak ez a része, érted? ez nem került ki valahogy a, a köztudatba hogy innentől kezdve ilyenekkel fogják szórni az égboltot és e, hát én mondtam is a nejemnek hogy ki nem megyek most a lakásból, <gül> de tényleg akartam volna futni megláttam a kentrét, na mondom akkor a futás az az ma elmarad, sajnos mert ugye ráadásul futásra az ember sok levegőt használ el és maszba fussnál te <sítható> szóval lényeg az hogy hogy gondol, gondold végig hogy, hogy ilyenekről se tudunk pedig csak ennyit kell csinálni hogy fölnézel az égre és látod és időnként nem csak az órod elé kell nézni, hanem az égre is és lényeg az hogy hogy olyan dolgok vannak tehát csak ez a chemtrail ez emberek beszívják a chemtrailt mert az leszáll szépen lassan lehetett látni hogy oszlik szét és jön lefele ugye azért terítette be már az égbolt nagy részét mert már lejjebb jött és beszívják az emberek hát és akkor csodálkoznak hogy olyan betegségek jönnek létre ami esetleg nem jött volna létre akkor az biztos hogyha ez nem lett volna akkor ugye tehát most csak azért mondom, hogy gondolkozz, hogy te higgyél a hatalomnak, nekem tök mindegy kinek hiszel, de, de a hatalomtól függ, hogy az élelmiszerekbe rakhatnak-e vegyszereket vagy nem. Érted? A hatalomtól függ, hogy mibe mennyi mérgező anyag van, érted? Most mondok példát. Itt vannak például a dízelautók a dízel nem volt semmilyen részecske szűrője régen tudom mert autószerelő az alapszakmám hanem egyszerűen a kormot kipufogták és tudod mit csináltak? ilyen nagy koromszemcséket pufogtak ki és azt láthattátok is, mert mindenütt ott volt a, a rengeteg koromszencem és akkor kitalálták azt, tehát ugye mivel nagy, nehéz a fajsúlya, ezért a korom rögtön leszállt érted? tehát az, az nem volt képes arra hogy lebegjen mert nagy volt a fajsúlya most kitalálták azt ugye már évtized, egy, két évtizede, hogy akkor a korom méretét csökkentsük különböző szűrőkkel tehát folyamatosan egyre kisebb koromszemcsék ö, repülnek ki a, az autókból érted? és ez mit eredményez? az hogy könnyebb lett a fajsúlya és az azt jelenti hogy lebeg sokkal hosszabb idő kell neki mire leszáll ha egyáltalán leszáll érted? na most ez mit jelent? az emberek beszívják és százszor egészségtelenebb, azóta vannak az allergiások, nem vicc a mindenféle allergiás az ilyen levegő allergiára gondolok nem a te allergiára természetesen hanem ugye ez a szénanátha-szerű alergia, azóta vannak mióta ezek a részecske szűrőket elindították, érted? amióta csökkentették a kormok méretét tehát minden autó kormoz, ha nem vízzel megy vagy árammal de ha meg árammal akar menni az az autó azt valaki előállította azt az áramot és az nagy részben még a Földön szénből állítják elő az áramot érted? és utána más részben pedig kőolajból állítják elő az áramot tehát nagy részben a bolygón valami nem is tudom valami 85%-ban vagy nem is tudom milyen arányban a bolygón az áramot foszilis anyagokból tehát szénből kőolajból állítják elő akkor milyen hogy hívják tehát szervezetkímélő ez a dolog, arról nem is beszélve hogy a gyártás is sokkal ö, nem az hogy tehát gaz, nem is gazdaságtalanabb hanem, hanem szennyezőbb, az elektromos autók gyártása sokkal szennyezőbb mint egy más autó gyártása, egy benzines vagy egy dízel, de nem ez a lényeg na de gondold végig tehát egy olyan világban élünk hogy gyakorlatilag megtehetnék azt hogy a szennyezést normális körülmények közé szabályoznák, érted? ami azt jelenti hogy azt mondják, hogy nem lehet élelmiszerben vegyi anyag, érted? az a korom az inkább szálljon le és ne lebegjen, na most onnantól kezdve semmit nem tesznek ezért sőt ellentétesen működnek, akkor gondolod hogy ők bármit is érted tesznek itt a világban vagy az emberekért, akkor mondjuk azt hogy miértünk emberiségért, tesznek valamit? tudod mit tesznek? Hogy minél több pénzt vagy vagyont fizesbe be nekik vagy adjál nekik, érted? Azt, azt teszik értünk tehát ha bármit keresel ezen a bolygón, ezek a család bármilyen pénzt keresel érted? ezek a családok részesülnek belőle, itt a Rothschildok, ott a Romanovok ott a Rockefellerek stb. stb. vagy a Windsorok részesülnek belőle tehát csak azért hogy gondolkozz el egy olyan világot élünk ahol nem számíthatsz a hatalom segítségére, Mátyás óta mi magyarok nem számíthatunk a hatalom segítségére tehát 600 éve semmilyen hatalom ami itt volt annak a segítségére nem számíthattuk. minden hatalom ami az elmúlt 600 évben itt volt Magyarországon az csak a népnak rosszat tett, még csoda hogy élünk komolyan mondom mint nép és ugyanígy ha ezt megnézed bárhol ugyanez van máshol is, ugyanez lehet hogy nem mennyire durva de máshol is hasonló a helyzet tehát attól hogy például mit tudom, az ő népét úgy szolgálta hogy leigázott más népeket és azáltal az ő népének jobb lett mondjuk az angoloknak vagy a franciáknak vagy a spanyoloknak vagy satöbbi satöbbi vagy a hollandoknak vagy a portugáloknak vagy még sorolhatnám attól az szerinted tisztességes tehát hogy úgy boldogul egy ember vagy egy család hogy másokat elnyom ez tisztességes vagy kizsákmányol ki az tisztességes tehát ezek a családok soha nem segítettek senkin, tehát ha egy társadalmon segítettek de az biztos hogy olyan áron hogy egy más társadalmat meg kiirtottak, vagy elnyomtak vagy stb. stb. stb. érted? vagy kizsigerelték őket vagy kizsákmányolták őket úgy de úgy hogy önzetlenül ezek sose, sose és nem is fognak segíteni önzetlenül sose tehát ezek lepaktáltak az alsó entitásokkal, lepaktáltak milyen alsó, mit jelent ez egy alsó entitás? az azt jelenti hogy negatív nem emberi lények ugye ezt úgy tanultuk annak idején hogy pokolfajzatok, <gül> ha pokolfajzatokkal lepaktáltak szó szerint szó szerint de vannak mennybéli lények is oké? Okay? ugye azok nem pokolfajzatok, hanem azok más energiájú entitások és azok azt akarják hogy olyan életet éljünk ahol vissza tudunk jutni abba az életbe ahonnan jöttünk tehát egy olyan életbe ahol szeretet, és boldogság van lehet menni a pokolfajzatok közé nyugodtan nem gátol meg senki se, de hogy ott nem leszel boldog az hód biztos vagy egy olyan fajta életet lehetne élni, nem emberként, hanem mondjuk angyalként, vagy isteni lényként, ahol a, a szeretet és a béke és a boldogság uralkodik, ahol nincs önzés, ahol nincs nem elfogadás, ahol nincs ellenségeskedés amikor ők ellenségeskednek a fentiek akkor megvédik magukat érted? csak abból a célból ellenségeskednek mikor megtámadják őket világos ez? tehát nehogy azt itt, hogy nem tudják magukat megvédeni, meg tudják tehát tudnak ők nagyon ellenségesek lenni olyanokkal akik megtámadják őket de egyébként olyan barátságos lényekről van szó amit csak el lehet képzelni ebben a fogalomkörben hogy barátságos, érted? tehát egy olyan világból jöttünk ami egy nagyon barátságos létforma, érted? és egy olyan világba kellene visszatérnünk ahonnan jöttünk ebbe a nagyon barátságos létformába tehát nem a testünket kellene szere szeretni elsősorban, mert a testünk az egy mulandó dolog, van benned egy olyan lélek amely viszont örök, amely egy barátságos környezetből jött és egy barátságos környezetben akarna tartani, de az hogy oda tudsz-e tartani ebben a barátságos fenti létformában attól függ hogy te itt az életedben most a jelenben mit csinálsz, soha az életben nem volt még olyan mióta ez az emberiség létezik hogy tömegesen juthassanak be vissza az emberek a magasabb létformába ilyen soha nem volt, a tömegesség az azt jelenti hogy milliók, tízmilliók, százmilliók vagy akár milliárdok juthatnának vissza ez most utopisztikusnak tűnhet de erre van esély hogy ez megtörténjen na most olyan nem volt, olyanok voltak hogy a bolygó lélekszámához képest egy nagyon alacsony minimális százalék, ezrelék, tízezrelék, százezrelék vagy még annál kisebb rész jutott vissza a fenti létformába most a történelm során itt az elmúlt négyezer évben ez az első olyan alkalom ahol lehetőséget kapott az emberiség arra hogy tömegesen juthassanak vissza, ehhez átmeneti kor az aranykor oké? Okay? ha most gondold végig bekerülsz az aranykorba és akkor meghosszabbítják az életedet jó? tehát tesztek azért hogy mit tudom én ne tudom én élni 80 évet vagy 90-et mondjuk jó esetben és ne 90-et évet él, hanem mondjuk 150-et, érted? de úgy hogy közben nem öregszel 90 nem 90 évesen, Ha hát persze valaki 90 éves korára lesz vagy 90 éves lesz 2035-ben de ott az aranykorban még lesz gyerekszületés, csak úgy mondanám hogy lesz gyerekszületés, ami azt jelenti hogy ott meghal valaki akkor még oda, oda azt tud születni egy olyan családba, érted? Uh -huh. tehát aki... de nem tudom tudjátok-e hogy akár azt meg lehet csinálni hogy mondjuk 20-30-40 évet visszafiatalítani tehát ezt fogják csinálni hogy visszafiatalítás lesz <híl> jó, most ez a kérdés hogy jó benne vagy de mit teszel azért hogy benne legyél <gül> ugye ez a kérdés tehát nem is sejtitek hogy már léteznek információm avval kapcsolatban amit most elmondtam <Színt> Nos, sejtítek, sőt még technikáim is ezzel kapcsolatban csak még ezt, ezt korai, korai még átadni jó? illetve abban a körben korai akik jelenleg még itt vannak tehát úgy értve hogy csak nagyon szűk körben lehetne azt csak még átadni na mindegy menjünk tovább tehát lényeg az hogy itt van egy olyan szervezet számodra amely azt tudja eredményezni hogy képes legyél olyan tudásra szertenni, hoppá már túlmentem erre hogy bejuthass az aranykorba tehát ennek az alapja az hogy a jelenlegi életedben úgy tudj élni hogyha jön egy probléma képes legyél azt megoldani, ne viseljen meg egy probléma, érted? átlásd a helyzetet, Megelőzd egy problémádat képes legyél célokat megvalósítani, képes legyél arra hogy bármilyen élethelyzetben a leghelyesebben cselekedni ezeken az életterületeken és ha az ember erre képes akkor nincs ami megviselje, érted? de szó szerint értsd és ha nincs ami megviselje jó állapotban tud lenni, olyan energiával teli módon tud élni amit mások nem mert ahhoz hogy ide bekerülhessünk az aranykorba oh, itt van, ahhoz az kell hogy magas rezgésű legyél, érted? és megfelelő tudásod legyen különböző helyzetekre oké? Okay? és az alapja az hogy ne add át az elnyomást érted? tehát megtanuld az elnyomást kezelni és ez most mindegy hogy médián keresztüli elnyomásról van szó vagy mindegy hogy személyes elnyomásról van szó tudjad kezelni, érted? tehát ne viselje meg, mindig amikor életedben rossz hangulatba kerültél bármikor rossz hangulatba kerültél ahhoz képest amiben éppen előtte voltál tuti hogy éppen kaptál egy elnyomást, ez hold biztos, érted? és ugye ez a kulcskérdés hogy ezeket fogod-e tudni kezelni? ha nem tanulsz itt, fölteszem a kérdést hol fogod ezt megtanulni? Na most ez a szervezet az, ahol meg tudod tanulni megfizethetően, bárki számára megfizethetően, jó? Mert itt nem arról szól a történet, hogy, hogy az emberek meggazdagodjanak, vagy mit tudom én, mondjuk én meggazdagodjanak, nem érdekelt soha pénz, soha nem érdekelt és nekem mindig az volt a furcsa hogy az emberek mit összeveszködnek a pénzért azért sem érdekelt, nem azért mert volt, akkor sem érdekelt ha nem volt, érted? mert volt az életemben többször olyan hogy nem volt hanem egyszerűen tudtam azt hogy annyi amennyire szükségünk lesz, annyi lesz érted? és miért? mert sose voltam egy olyan ember hogy az lett volna a legfontosabb hogy pihenjek érted? soha nem voltam olyan hanem nekem az volt a legfontosabb mindig hogy tegyek valamit, érted? tehát hogyha természetesen a pihenés is kell az embernek de ha megnézed ma egy olyan világban élünk hogy mit hallasz a rádióban pénteken? haj de jó már péntek van, hónap, szombat, vasárnap lehet menni pihenni nem? vagy lehet pihenni otthon hát az is egy pihenés, az a lehet menni pihenni tudod lehet menni kikapcsolódni stb. stb. stb. miért kellene kikapcsolódni ha valamit szeretsz csinálni? Hm? miért kellene kikapcsolódni belőle? hát abból kellene ki, kell kikapcsolódni amit nem szeretsz, nem? amit az ember szeret abból nem kell kikapcsolódni jó? tehát ezért nincs szükség a pihenésre tehát én nagyon elfáradok mondjuk tudod mennyi idő alatt tudok regenerálódni? másfél óra alatt másfél óra alatt ugyanúgy toppan vagyok mint ha mit tudom én mennyit pihentem volna érted? tehát nehogy azt higgyétek hogy azért nem kell aludnom de az egy más kérdés tehát ugye az alvás az embernek az egy szokása és ha az ember megszokta az alvást akkor aludni kell de én ezt megfigyeltem magamon hogy mondjuk csinálok egy mondjuk egy 6-8 órás képzést egyedül és, és utána még mit tudom én akármi van és mondjuk nem ettem el, csak reggel tételezzük fel és utána másfél óra alatt már ki is pihentem magam teljesen, miért? mert olyat csináltam amit szeretek, érted? és olyat csinálok utána is amit szeretek tehát az ember nem az amit a legtöbb ember hisz saját magáról hanem az ember sokkal több és sokkal többre képes, érted? és sokkal másként működik, pozitívabban működik mint amit az emberek el tudnak akár saját magukról vagy más emberekről képzelni tehát az ember egy olyan lény amely azt gondolja hogy hogy egyedül nem tud tenni semmit azért hogy aranykor legyen de hogy nem tudsz tenni ha fejleszted saját magadat azt fogod észrevenni hogy az életed megváltozik, érted? méghozzá mind az összes területe pozitív irányba és tényleg olyan életet tudsz élni amit egy embernek csupa nagybetűvel élnie kell és nem olyat amit éltek a szüleid vagy bárki az őseid közül vagy élnek a barátaid érted? és kit el hogy más mit gondol az ember működéséről mikor az ember én legalábbis személyesen már megtapasztaltam azokat a dolgokat amiről most beszélek vagy beszéltem jó, köszönöm szépen a figyelmeteket, visszaadom a szót a házigazdáinknak szeretlek benneteket, sziasztok! köszönjük szépen Szedlacsik Miklós Mesterkósnak ezt a lebilincselő előadást megint elindultunk valonnal, és eljutottunk egy egész fantasztikus témán keresztül ugye ahhoz hogy mi lesz majd velünk a jövőben aki most ugye először hallotta annak lehet hogy még sűrű is volt tehát ajánlott visszahallgatni a youtube-ról is visszatott hallgatni vagy még a weboldalon keresztül is visszatott hallgatni mit is adott nekünk a PPH, ugye arról már beszéltünk a családné helyzetünkről azt lehet mondani hogy olyan dolgokra hívta fel a figyelmet Szedlacsik Miklós személyesen és eladásokon keresztül, amikre azt sem tudtam, hogy érdeklődésem van, vagy léteznek ezek a témakörök, vagy egyáltalán gondom lehet ezekkel a dolgokkal. De talán talán párkapcsolat, család, életünkkel kapcsolatban, anyagi problémák. de amit most felsoroltam, ez mind volt. Csak nem tudtam, azt hittem, hogy nagyon kafán csinálok minden. Szoktam ezt más szóval is jellemezni, most ezt nem mondom és amikor ugye elkezdtünk beszélgetni Miklóssal, hallgattuk az előadásokat, egymással is beszéltünk hát ebben is van baj, avval is, az sem működik hát nem működik semmi az lett a vége amiket tanultunk, azt felejtsük el, kezdjük már újra, mert még az alapok is hibásak és ezt így elkezdtük, egy 5 évvel ezelőtt elhatároztuk ugye a Ibolyával, a feleségemmel és abból lett egy másik fajta élet ami szerintem még csak az elején van, de már azt lehet mondani, hogy hú hát nagyon jó élni a Földön, nagyon jó élet van. most ezt látjátok fel egyébként, hogy mások ezt gondolják? mert ezt a PPH-ba ma mi a dátum? 23. azt mondom, hogy egy nagyon jó öletet lehet élni a Földön mert átlátjuk a folyamatokat azt sem tudtam, hogy ezt lehet csinálni 5 évvel ezelőtt és meg lehet tenni és ezt köszönöm is Szedlacsik Miklósnak mit tanácsolok másoknak? nézzetek meg előadásokat Ugye a végén szoktuk feltenni, hogy ha tetszett az előadás, akkor gyerek közénk nézzél előadásokat, ha nem tetszett, akkor nézzél előadásokat most azt mondom, hogy nézzél még, mert nem biztos, hogy elsőre nem akadt a torkodon, amit itt hallottál és ha meghallgatsz egy párat, lehet, hogy az lesz benned, hogy hmm, csak érdemes lenne itt szétnézni jobban és ugye a itt szervezés, szervezőhálózat van, tudsz magadnak keresni mentort, aki szimpatikus, fel a Facebookon, felkeresed válogathatsz köztük, és segítenek neked tanulóvá válni. bajja? Igen, most itt még álltam párom mellett, gondolkoztam, hogy mit is mondjak, mert annyi, annyi minden van tényleg, amiért most már el tudom azt mondani, amikor idekerültem, akkor persze még nem igazán láttuk azt, nem láttuk, hogy mit is fogunk mit kapni, hanem elkezdtük a tanulást. És a Tanulás által, persze az ember legalábbis mi azért jöttünk tanulni, hogy azt építsük is be az életünkbe, ha már kapunk egy tudást. És itt valóban olyan módszereket kapunk, amit be tudsz építeni az életedben, és ezáltal is sokkal jobb életet tudunk élni. És teltek az idő, és... Mi úgy is tettük, hogy valóban e, változtattunk, ami tényes való, hogy nem egyszerű. Tehát, mint amit Miklós is itt a képzés során elmondta, hogy e, akkor lesz változás az életünkben, ha változtatunk. És e, azért talán e, nem is az, hogy nehéz, hanem az ember, én e, legalábbis, e, amikor beszélgettünk, akkor... E, arra jutottunk, hogy az ember ö, dolgozik egy alkalmazotti létben, legtöbben abban dolgozunk, alkalmazotti létben, és olyan, minthogyha tényleg így, ö, most itt azért teszem, hogy elbutulunk, és, és nem foglalkozunk avval, hogy, ö, hogy tanuljunk. Jó az nekünk, megkapjuk havonta a fizetésünket, ö, van házam, van családom, elmegyek nyaralni, eszem, iszom, és ebben megelégszik az ember. És uh, én nekem ez, ez nem volt elég, meg mindig az volt, hogy ezért, szüle, ezért jöttünk ide le erre a földre. Ezért adták meg nekünk azt a lehetőséget, hogy itt legyünk, hogy uh, csak ennyi legyen. Tehát én nekem ennél sokkal többre volt, uh, többet szerettem volna, szeretnék még ezt most is megélni. És, uh, és valóban uh, a mai világban nagyon fontos az, hogy uh, fejlesztjük magunkat lelkileg mentálisan. Tehát enélkül nem fogunk a, a mai világban boldogulni. És, és a másik pedig az, hogy, hogy tényleg itt van a gyermekem, a családom, a párom, meg tényleg amit itt van az tíz életterület, ami fönt volt, hogy ha ezt nem tudjuk kezelni, az életünkben nem leszünk boldogak. Ezt már itt megtapasztalhatjuk meg, akik itt ülnek. Jó páron ezt már tényleg tapasztalják, és, és tényleg így van. Nem tudott kezelni. Nem, nem, nem fogunk tudni az életben boldogulni, és boldogok lenni. Hát, a másik pedig az, tehát párkapcsolatilag, nekem ami, ami tényleg a legfontosabb szerintem, hogyha az embernek van párja, hogy úgy tudjuk egymást kezelni, hogy boldoguljunk az életben, tehát ez nagyon óvatosan, fontos. Óvatosan kezeljük egymást. Óvatosan, igen, igen, ezt most azért mondjam, mert nem mindig úgy viselkedtem valószínű vele. Hát én sem. Igen, ez tényleg volt mit javítanunk, persze amikor elkezdődött, akkor minden olyan szép és fényes volt. Ezt a majd, amikor összeköltözik az ember, megismeri egymást, kezdi megismerni, akkor jönnek a problémák. És akkor jó, hogyha vannak megoldások, módszereid, hogy hogy is kezeljük egymást. Meg a, a nekem, ami persze, amikor ide kerültünk, amikor elkezd az ember itt tanulni, igazából nem látod meg, hogy mennyi lehetőség van. Elsőként egyébként persze szerintem mindenkit a, a tanítás fog meg, mint ahogy minket is, és fogalmunk volt arról, hogy, hogy mit lehet itt elérni, mit lehet itt megkapni mint mi is még dolgoztunk, tehát alkalmazottivét alkamazotti, is volt, meg családi vállalkozásunk volt, és abban dolgoztunk, <kül> és aztán majd kezdtük átlátni azt, hogy uh, itt nem csak tanulni lehet, hanem itt kapsz egy olyan lehetőséget, ami a megélhetésed. És uh, hát mi már uh, valóban csak ebből élünk. élünk. Mi... Nekünk már van egy, ö, alapítottunk egy KFT-t, és tudjátok, ö, azáltal, hogy mi itt dolgozunk, és, és ebből élünk meg, egyszerűen sértetetlen vagy. És pont beszéltük, azért is volt sértetetlen, mert olyan dolgot teszünk, amit az égiek nagyon ö, támogatnak. A másik pedig az, hogy ö, tehát itt mindent etikusan csinálsz. Tehát itt, itt el, el van számolva a könyvelés minden. Egyszerűen nincs, nincs nem tudnak mivel. Tehát, hogy belépkössem, vagy hogy mondjam. Tehát egyszerűen. Tudnak belépkössem. Igen, igen. És, de ezt már itt többen elérték, hál' Istennek. És tudjátok, én ezt se gondoltam, hogy ez, ez így fog menni. És másik ilyen hely, mi nagyon sok uh, helyen voltunk képzésen, és egyszerűen így összerakva sehol nincs. Sehol nincs. Uh, Szedlacsik Miklós valóban nem hiába egy hatalmas tapasztalattal rendelkezik, és ő már nagyon sok mindent megtapasztalt. És ő úgy rakta ezt össze, hogy mi nekünk, akik idejövünk tanulni, itt, amit csak... Még el sem képzeltük, és nem is gondoltuk, hogy nekünk ilyen életünk lesz, amikor ide jöttünk, de szerintem nagyon sokan nem is tudják elképzelni még, hogy mit lehet itt kapni, és meg lehet kapni valóban. Nagyon jó. De nincs másik a Földön. Nincs. Nincs nincs az a tudás, az az ember és életismeretről való információ, amit kapunk. Én tehát sehol nem kaptuk meg ez így jó. Sehol. tehát én azt üzenem azoknak az embereknek akik uh, már hallgatják vagy most hallgatták először ne csak az első részeket hallgassátok hanem kezdjétek el a második részt is hallgatni tehát váljatok tanulóvá mert másik, a másik pedig az, hogy másik ilyen szervezet ahol uh, <coughs> itt semmi kötelezettség nincsen tehát itt te magad Fejlődsz. Tehát itt, itt nincsen az, hogy neked most itt egy, egyik az, hogy ezt a Szelecsik Miklós alapította. Tehát ő megette nincsen semmilyen háttér, támogató, vallás és politikamentesek vagyunk. Tehát egy teljesen független szervezet. Elkezded a tanulást, ha neked nem tetszik, akkor apa hagyod. Senki nem fog itt erőltetni neked semmit. De én azt mondom, hogy ö, gyere is nézd meg, és ö, hallgasd. És valóban, mint a párom is mondta, hogy először nekünk is, meg nekem is nagyon sok minden dolog betalált, sőt, még most is van, mert ö, van mit változtatni, de az értünk van. Értem, értetek. És a mai világban nem fog menni az élet ö, enélkül a tudás nélkül, amit itt ö, megkapunk Szelecsik Miklóstól. Értek és nézzétek meg, én azt mondom egyébként. A másik pedig az, hogy a tandíj is tényleg megfizethető. Az első hónapban 19700 forint, és a második hónaptól 9800 forint a havi képzés. Tehát ez tényleg azt lehet mondani, hogy ez megfizethető, mert máshol jóval többet kell fizetni a képzésekért. Más vagy hétvégi tanfolyama sokszoros elnök? Hát ez így van, ez így van. Meg a másik az, amiket is ismétlem, és mindig elmondom, hogy a rendszeresség. Tehát máskülönben nem fogsz tudni fejlődni, változni, ha nincs az életedben az a rendszeresség, ami itt nálunk megvan. Meg még mindig azt tudom mondani egyébként, hogy uh, itt uh, úgy van felépítve, hogy nem vagy egyedül. Tehát kapsz egy vezetőt, kapsz egy mentort, akit bármikor hívhatsz, ő már egy jár uh, tudásban, fejlettségben, mert hogy már ő itt tanul, és tud neked segíteni. Ha ő nem tud, akkor nekünk mindig itt van Szedlacsik Miklós, aki mindig segít nekünk. Meg hát a képzések is olyanok egyébként, hogy hallgatod a képzést, és megkapod a választ. Ez hihetetlen, de ez így működik nagyon sok esetben. Úgyhogy gyere és próbáld meg, mert nagyon jó közösség, nagyon jó a mesterünk, tehát minden úgy össze van rakva, hogy egyszerűen nem találsz benne hibát. Mi és amikor idejöttünk, akkor kerestük a hibákat nem, nem találsz benne, nem fogsz hibát találni a hiba az bennünk van vélt hibák, hibákat, úgy lehet mondani, hogy vért hibákat igen. találsz, hogy persze mert megint azt mondtam meg ide, és akkor rájössz egy hét múlva, hogy igen. nem kívül van a hiba, belül van igen, igen, igen. úgyhogy én így hirtelen ennyit szerettem volna elmondani most pedig a 25 perc szünet fog következni aztán ugye kezdődik a tanítási része ami a személyiségfejlesztő 6. hónapjában vagyunk éppen ugye benne vagyunk a számok bűvöletében jó mélyen lehet tanulni belőle sok mindent magunkról is nagyon fontos egyébként hát már azt hiszem most harmadjára hallgat, nézzük a számisztikát, tele van új dolgokkal. most ott tartunk hogy le, ugye a páros számok bűvölete meg minden amit meg lehet tanulni belőle megint magamra ismerhettem egy pár dologban Hál' Istennek volt benne pozitív is, és annak örülhettem. Tehát 25 perc következik, mondjuk 40, és akkor, hogy van? Egészkor fogunk kezdeni. Akinek van lehetősége, csatlakozzon át, akinek nincs, az keressen egy mentort, hogy segítsen neki továbbmenni ezen az úton. Mindenkinek további jó tanulást kívánok, köszönjük. Köszönjük szépen.